دولت مند ہونے کا وظیفہ جو شخص امیر ہونا چاہے تو اللہ کا اس میں مبارک یا مالکو حجر کی نماز کے بعد پندرہ سو بار اور اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد پندرہ سو بار پڑھے یعنی ایک دن میں تین ہزار بار ورد کرے تو سالی عمر امر جاری رکھے انشاءاللہ اللہ اللہ کے مہربانی سے دولت مند ہونے کے بعد سخاوت کا خیال انشاءاللہ اللہ اللہ کی مہربانی ہوگی اور دولت مند ہونے کے بعد سخاوت کا خاص خیال رکھیں